בואו נפתור כמה משוואות לא הומוגניות נוספות. ניקח את אבל נשנה את הצד הימני. כבר שאתם יודעים איך לפתור זאת, בעיקרון, על גלסה הומוגנית, אז זאתה שעשינו בסרטון הקודם. השנייה של y, פחות 3 כפול הנגזרת הראשונה של y, פחות 4 כפול הפונקציה. וכעת בדוגמה האחרונה, החלק הלא הומוגני היה 3e שני x, עשינו מספיק פונקציות מערכיות. אז נבצע פונקציה טריגונומטרית. נניח שזה שווה ל-2 סינוס של x. הצד הראשון הוא מה שעשינו. ונעשה פתרנו את המשוואה ההומוגנית. אז הצד השמאלי שווה ל-0. עושים קבלה של המשוואה האופיינית. זה 4 רביעור פחות 3R פחות 4 שווה ל-0. נקבל פתרונות R שווה ל-4 ו-R שווה ל-1. ואז מקבלים את הפתרון הכללי הזה. סינוס זאת בסרטון הקודם. קובלים את הפתרון הכללי של הומוגנית. אולי נקרא לזה הפתרון ההומוגני? הומוגני. וי 1e בחזקת 4 x E 2 E בחזקת מינוס X. כעת, כדי לקבל את הפתרון הכללי של המשוואה הלא הומוגנית, חייבים לקחת את הפתרון של המשוואה הלא הומוגנית. זה 0 אז נוסיפים זאת הפתרון היחודי, כאשר מקיים את המשוואה הזאת, זה מקיים. כאשר לוקחים את הנגזרת השנייה, פחות 3 כפול הראשונה פחות 4 כפול הפונקציה, למעשה קיבלנו 2 כפול סינוס של x. שום נשתמש pay-οć ומקדמים לא קבועים, ומקדמים לא קבועים תשבו בעצמכם. איזה פונקציה כאשר ניקח את הנגזרת הראשונה והשנייה שלה, ונוסיף ונחסיר את המכפלות שלהן אחד מהשני, האם נקבל סינוס של x? תתי פונקציות הסתיימו בסינוס של x, כאשר אתם לוקח את זה, הסינוס והקוסינוס של x, אז זה ניחוש טוב, וזה מה שאתם בשיטה של לא מוגדרים. אתם הוקחים ניחוש של פתרון ייחודי, ואז אתם פותרים עבור מקדמים לא מוגדרים. נניח שהניחוש שלנו y שווה, בואו נראה, איזה מקדם כפול סינוס של x. ואם זה היה של 2x, יכולנו לשים a כפול סינוס של 2x כאן. רק כיוון שנחליט. לא חשוב מה קורה פה. הסינוס ש2x או אולי קוסינוס 2 x אד tremendouslyם. אם זה היה 2 x לא ניתן לעשות כלום לסינוס של x, או לפחות משהו טריוויאלי שניתן לעשות לסינוס של x. יש Palestinian סינוס 2 x אז מה שיש פה אנחנו רוצים פה. ועוד b, נקדם לידוע, cosinus של x. ושוב, זה היה סינוס 2 x אנחנו רוצים cosinus ש2x כאן. בואו נמצא נגזרת ראשונה ושנייה. הנגזרת הראשונה שזה היא y-tag שווה ל-a כפול קוסינוס של x. וזה נגזרת של קוסינוס של x, זה מינוס סינוס x, אז זה b מינוס b כפול סינוס x. והנגזרת השנייה נכתוב כאן למטה, למה שווה הנגזרת השנייה, נגזיות של קוסינוס ומינוס סינוס, אז מינוס סינוס, מינוס a סינוס, סליחה, של x, פחות קוסינוס בי קוסינוס של x. נראה שאתם מתחילים לראות שהדבר הקשה ברוב הבעיות שנשאלות, הפנציאליות, זה לא לעשות טעויות חישוב בדרך. זה הרבה אלגברה והרבה חדווה בסיסית. לא ניתות בחישוב. כל פעם שכותבים צריך לשים לב, אז עכשיו. נקח את זה ונציב חזרה לתוך המשוואה הלא הומוגנט. נראה אם ניתן לפתור עבור A ו-B. אני אגזר את השנייה איזו. נפתור זאת שוב, שנראה בברור מה אנחנו עושים. נקח את השנייה, Y tag tag, זה מינוס A סינוס של X פחות B קוסינוס של X. נוסיף מינוס 3 כפול המגזרת הראשונה לזה, נכתוב את הסינוס מתחת את הסינוס, את מתחת לקוסינוס, אז מינוס 3 כפול זה. הסינוס זה, בואו נראה, זה ועוד, שלושה בי סינוס של x, פחות שלושה, מינוס, אז מינוס 3a, cosinus של x. ואז מינוס כפול הפונקציה המקורית שלנו. אז מינוס... 4a סינוס של x. נכון? מינוס 4 כפול זה. פחות 4b של x. ואז הוקחים את הסכום של כל זה. זה למעשה הצד השמאלי של המשוואה, כאשר לוקחים את הסכום של כל זה, זה שווה לשני שני סינוס של x, יכולים לכתוב אותם בשורה וזה היה יותר מבלבל, וכי זה את זה יותר פשוט את הסינוס של x ואת הקוסינוס של x. אז אם מוסיפים את כל המקדמים של הסינוס של x, נקבל מינוס a ועוד 3b פחות 4a, זה נראה כמו מינוס 5a ועוד 3b סינוס של x. וכעת, מה הם המקדמים כאן? יש לנו מינוס b, ואז יש עוד מינוס 4b, אז מינוס 5b, ואז מינוס 3a. אז מינוס 3a מינוס 5b קוסינוס של x. קוסינוס של x אמרו ללכת כאן. אז איך פותרים עבור יש לנו מינוס חמישה a בעוד שלושה b שווה לאיזה מקדם בחזית של סינון של x כאן. אז מינוס חמישה a בעוד שלושה b חייב להיות שווה ל-2. אז מינוס שושה a מינוס חמישה b זה המקדם של קוסינון של x. למרות שכאילו תמצאנו בקוסינון של x, נכון? זה חייב להיות שווה למה שהמקדם של קוסינון של x יהיה בצד הימני. של קוסינון של x בצד הימני הוא 0. קיבלנו מערכת של שני נעלמים עם שתי משפעות, מערכת לינארית. אז קיבלנו מינוס חמישה a ועוד שלושה b שווה 2 וקיבלנו מינוס a פחות חמישה b שווה ל-0. קיבלנו, כן, okay, 0. ונראה אם אנחנו יכולים לפשט פה קצת. בואו נראה, זו מערכת של שני מעלמים, שתי משוואות. אנחנו מכפילים את המשוואה עליונה ב-5 חוקי 3, נכון? למעשה, בואו נכפול את המשוואה עליונה ב נקבל מינוס ב שווה ל-5 חלקי 3 ועוד... 5 חלקי 3 כפול 2 זה 10 חלקי 3. והמשוואה התחתונה זה מינוס 3a פחות 5b שווה ל-0. בואו נוסיף את שני המשוואות. נקבל 10 חלקי 3, זה שווה ל... זה מתפתל. זה מינוס 25 חלקי 3 פחות 9 חלקי 3. נכון? חלקי 3 כל הזאת כפול a זה נהיה מצורבל אבל נמשיך אז מינוס 25 מינוס 9 זה מה זה מינוס 25 זה 34 כבר נו 34 חלקי 3a זה שווה ל-10 חלקי 3 ניתן לקפול את שני ב-3, נחלק את שני הצדדים ב-34, זה שווה ל-10 חלקי 34, זה שווה ל-5 חלקי 17. אוף, מספר מעצבן. בקט okay, ניתן נפתור עבור b, 5 חלקי 17, בואו נראה, מינוס 3 כפול a, 5 חלקי 17 פחות 5b שווה ל-0. אז מה זה מה? מינוס 15 חלקי 17 שווה ל... פלוס חמישה B. פשוט לקחנו את זה ושמתנו אותו בצד ימין, ואז מחלקים את שני צדדים ל-5. אה... או, אתם יודעים מה? נראה שיש לנו מינוס 9, זה מינוס 34 חלקי 3. אז מינוס 34 שווה 10 שווה ל-10 חלקי 34 או מינוס 5 חלקי 17 אז מינוס 3 כפול מינוס 5 חלקי 17 15 חלקי 17 שווה ל- פלוס 5B אוקיי, נכון ואז מקבלים B שווה ל- 3 חלקי 17 זה היה מסובך ושימו לב, החלק הקשה היה לא לאבד את המינוס סינוס שלכם בכל מקרה, יש לנו כעת את הפתרון הייחודי לזה. Uh, כעת נכתוב את סבן ה-a יותר הפתרון הייחודי הוא a פחות מינוס 5 חלקי 17 סינוס של x נכון? פתן קדם של סינוס של x ועוד b ועוד 3 חלקי 17 קוסינוס של x אם נתבודן בבעיה המקורית שלנו הפתרון הכללי של המשוואה הלא הומוגנית יהיה זה יהיה הפתרון הכללי למשוואה ההומוגנית, אשר ראינו כבר בהרבה סרטונים, ועוד כעת הפתרון הייחודי שלנו שפותרנו בעזרת השיטה שמוקדמים לא מוגדרים. אז פשוט אתם מוכרים לצעי ומוסיפים לו את זה, אז סיימתם ונגמר הבא.